تلوا حر لهاي جوي انا سايري تذرا بني هو جوت جالني هاي في ايماني ولا عد اشوف من ضعفي يسوع على مراني اسرع الي في ياسي والظلام <سرقت> <سرقت> <مي> لما سر اخته لن صوت الرياح مخيف يزعج زايد هاولي الليل وظلام وزايد بسلام دموعاً أتطرك عام لا تترك عيني ونوع سلادي قد فرق أجفاني سلادي أجفاني يسوع لم ارحمني وانقذني وتحنن على